Telelana, gero eta zabalduagoa dagoen garaionetan, gero eta beharrezkoagoa da dokumentuak partekatzea, bideodeiak egitea, agendak eta bilera koordinatzea. Nest Cloud bulego virtualeko hainbat funtzionalitate biltzen dituen sistema integrala eta segurua da. Edozen erakundek bere egunerokoan bete behar dituen zereginak modu kolaboratiboan eta online betea alizateko softwarea. Nesklauden, hiru abantalean nagusi aipa genitzake. Batetik, Zoguar Libreko tresna denez gero, erabiltzaileen beharretara pertsonalizatu daiteke. Bestetik, norberak nahi duen zerbitzarian instalatu eta konfiguratzeko aukera dago, norberak kudeatutako odeia osatuz. Horren abantaliarik nagusiena da, erabiltzen duen erakundeari datuen gaineko kontrol handiagoa ematen diola, informazioaren ribatutasuna bermatuz. Azkenik, Bizkutzariragokionez euskaraz erabili daiteke. Baina zure buruari galdetuko diozu. Zer egin dezaket nesklaurekin? Funtzionalitate anitzak eskaintzen ditu. Zabalduena, hainbat formatutako dokumentuak editatzeko kolaborazio sistema sinkronizatua da Google Driven antzerakoa. Dokumentu biltegi gisa ere erabili daiteke. Pasaitz bidezko enkriptatze sistema seguru baten bidez baimen desberdinak kontrolatuz. Horrez gain, aipagarriak dira egutegia kontaktua agenda, txata, bideodeiak, posta elektronikoa edo galdetegiak. Denak elkarren artean zinkronizatuta. Gainera, hainbat gailutatik erabiltzeko aukera dago. ordenagailu, zein mugekorrentzako aplikaziotik edo web bertziotik. Konekziorik gabe erabiltzeko aukera ere ematen du Eta jakinarazpen sistema bat txertatuta dauka. Ihammetzan neklaud zure erakundera eramaten lagundu aldigu, honako zerbitzuhauek eskaineiz. Aholkularitza, instalazioa eta pertsonalizazioa, sistemaren abiaraztea, tatatzea eta mantentzea, garapen osagarriak edo formazioa. Telelana zure beharren arabera auzatzeko pauzu bakar batera zaude. gehiago jakinai,